Tere, mina olen E-Mentor. Tänases videos vaatame tasuta programme, mis on videode tegemisel abiks ja mis sobivad isegi professionaalile. Videoklipide loomiseks on olemas palju mitmesugust tarkvara ja tihti peale on rakendused kas liiga algelised, liiga keerulised või tasulised. Tänapäeval on tarkvara valik nii suur, et on olemas ka suurepärased tasutaprogrammid. Mina proovisin videoklippide monteerimiseks esmalt programmi OpenShot, aga see tundus algeline ja ebamugav. Seejärel proovisin programme DaVinci Resolve ja Lightworks, aga need olid liiga keerulised. Lõpuks jõudsin programmini HitFilm Express ja mõtsin kohe, et see on täpselt see programm, mida vaja. Kui tõmbad endale HitFilm Expressi, siis enne kui saad programmi kasutama hakata, on vaja see enda nimel ära registeerida. Lisame videokirjeldusse programmide lingid ja lisaks sellele ka oma lemmike õppevideote lingid. On olukordi, milles on vaja videole tekst peale lugeda ja see salvestada või on vaja tööelda ning lisada efekte. Sellisel juhul aitab avatud lähtekoodiga helitöötlustarkvara Audacity. Muide see video, mida sa vaatad, ongi helindatud Audacity abiga millega teha tamm neile, kanali päist, ikoone ja kõike muud sellist. Soovitan Vector rakendust Inkscape. Kui soovid töödelda fotosid, lõigata piltidelt maha liiksed osad või konverteerida pilte näiteks JPG, KIF või PNG formaati, siis selleks sobib raster graafika programm Paint.net. See pole küll sama võimekas kui Photoshop, aga paljudel inimestel ongi vaja midagi lihtsamat. Olen kasutanud aastaid tasutaprogrammi Kimp, aga kuna see oli aeglane ja keeruline, siis ma polnud sellega rahul. Kimpiga võrreldes on Paint.net palju kiirem. See on kasutaja sõbralik ja intuitiivselt lihtsamini kasutatav. Üks oluline abivahend on õppevideod, mida saab ekraanipilti salvestades luua. Millist programmi kasutada ekraani salvestamiseks või ekraani striimimiseks. Kõige võimekam program selleks on OBS Studio. Tänaseks kõik. Kui sulle meeldis mu video, siis vajuta palun punasele selle telli ja kella ikonile, et näha ka tulevases videosid.